السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المحبين والمتتبعين ديال القناة ديالنا وديال الصفحة ديالنا عبر الفيسبوك سير سير تي تيفي والقناة عبر اليوتيوب سيرسيل تيفي كنشكركم جزيلا الشكر على التفاعل ديالكم، الأكيد أنكم من اللي شفتوا الانترو ديال الحلقة ديال اليوم خمنتو وعرفتوا الموضوع اللي غادي يتكلم على اللائحة ديال وليد الكراكي اللي, اللي علنا عليها اليوم، اللائحة ديال 30 لاعب اللي توجهت لهم الدعوة باش يحضروا المباراتين الوديتين ضد البيرو في إسبانيا نهار 25 مارس و ضد البرازيل المباراة التاريخية المنتظرة في الملعب الكبير بطنجة يوم 28 مارس كنشكركم بالامس كنا زد سعداء بالتفاعل الكبير مع الحلقه ديال الامس، العدد الكبير ديال ديال الرسائل، لي كومونتير اللي توصلنا بهم، وهذا دليل على ان هناك تفاعل بيننا وبينكم كنشكروا جميع المتتبعين. الحلقه ديال اليوم كما قلنا غادي نتكلمو على جديد اختيارات وليد الكراكي، على اللائحه اللي خرجت اليوم، وعلى الانتظارات، ونعرفوكم باللاعبين سبعه جوج اللي انضافوا الى اللائحه، ما تمشيوش بعيد، شكرا على تفاعلكم. كما كان منتظر اليوم مع 11 سي وليد الركراكي الناخب الوطني اعلن على اللائحه ديال الثلاثين لاعب اللي غادي يكونوا حاضرين في المقابلتين الوديتين ضد البيرو وضد البرازيل اللائحه عرفت العديد من المفاجئات كانت اول لائحه من بعد الانجاز الكبير الغير مسبوق اللي حقو المنتخب الوطني ما نساوش بلي المغرب الان هو رابع منتخب في العالم بعد ما حتلنا المرتبه الرابعه في مونديال قطر اللائحه الجديده غلبات عليها المفاجاه باستدعاء سبعه ديال اللاعبين جدد سبعه ديال اللاعبين اللي كيشكلوا المستقبل ديال المنتخب الوطني لاعبين السن ديالو ما كيتجاوزش 20 سنه 21 سنه غادي نطرقوا في الحلقه هذه نعطيو واحد التعريف ورقه تعريفيه على اللاعبين السبعه اللي طافوا وكذلك اللائحه غير عرفات غياب اربعه ديال العناصر اللي كانوا في المونديال ديال غاب من الدفاع بدر بانون حنا كنعرفوا المشاكل الصحيه اللي كيعانيها بدر بانون كتمنوا ليه الشفاء العاجل في وسط الميدان غاب سليم املاح لي عنده الفتره ديال التاقلم مع النادي ديالو الجديد بلد الوليد وكذلك لمشاكل صحيه فهو في الظن انه يبقى مع الفريق ديالو يستعد مع باش يضمن المكانه الرسميه ديالو غاب جبران جبران اللي تحدث عليه اليوم هو وليد الكراكي في الندوه الصحفيه وغادي نديرو سونور ديال التصريح ديال وليد الكراكي على جبران وعلى تراجع المستوى ديالو في المباريات الاخيره وغاب كذلك اللاعب الياس الشاهر الياس شاهير اللي مراكز العالم ما بقيناش شفنا هذا اللاعب هذا ولكن هناك اخبار كتقول بانه كذلك تعرض لاصابه المهم لسمعاد العناصر اللي جاوا جداد غادي تعرفوا عليهم هذه الورقه هذه كل واحد بالاسم ديالو لاعبين اللي ممكن انهم يعطيو الاضافه للمنتخب الوطني وكنشوفوا فيهم كطلعوا فيهم المستقبل ليس لعبين فقط ديال المنتخب الأول ولكن كذلك كانوا وجدوهم الألعاب الأولمبية لباريس إن شاء الله لماذا بغينا أهلهم للألعاب الأولمبية بهذا الجيل هذا، بهذا المدرب هذا بالقجاع، السياسه اللي غادي فيها كرة القدم الوطنية لماذا لا نتألقوا في الألعاب الأولمبية ولماذا لا نطمحوا في شي ميداليه في الألعاب الأولمبية، ديجا داتها نيجيريا، داتها الكاميرون، لماذا المغرب هو الديميتارية الأولمبية في الألعاب الأولمبية القادمة ما شاء الله بها الجيل، عندنا جميع الظروف مواتية نبقاو الآن باش نشوفوا اللائحة ديال اللاعبين الجدد ونتعرفوا عليهم واحد واحد ولكم لاحظتوا ان في اللائحه تمت مولادات على أربعة ديال الحراس المرمى وهذا شيء ماشي مألوف ما كناش موالفين اننا كنشوفوا أربعة ديال الحراس ديال المرمى لأكيد ان الاسم الرابع اللي ضاف هو عنده الاسم ديالو عنده المكان ديالو في البطوله الوطنيه حارس شاب قادم بهدوء يقود حراسه المرمى ديال الفريق اللي كيحتل المركز الثالث إذا كان الفتح الرباطي كيحتل المركز الثالث فذلك الفضل كبير كيعود للمدي بن عبيد اللي دار مقابلات كبيرة وكبيرة وليد الكراكي كيعرفو مزيان كنعرفو أن السي وليد الكراكي متتبع للبطولة المغربية منذ أن كان في الفتح الرباطي وكيعرف المستوى وكيعرف الإمكانيات ديال كل لاعب على حيدة مدي بن عبيد يستحق التواجد في اللائحة للمساعد ديال المنتخب المغربي وما نساوش كذلك ان وحيد قليل وديج كان كينادي عليه مره مره اللائحه المساعده ديال المنتخب المغربي اليوم كانت عيطو على أربعة ديال الحراس ظن ان الحديث اللي طرى البارح الحارس بونو وكانت من دولة الشفاء العاجل من الضربه اللي تلقاها في الراس ديالو هي اللي خلطات وفرضات على الركراكي انه يستعين بحارس ثالث يكون واجد لجميع الظروف وجميع الملابسات القادمة يعني يوجد المنتخب ديالو لجميع الاحتمالات المهم بالعبيد في المنتخب الوطني ولكن العديد من الجماهير كانت كتنادي بزنيتي يكون حارس في المنتخب وما له فرصة وكان الحظ الحد اللي عند هذا الحارس هذا في العديد من المناسبات في المنافسات تا كيوصل الاسبوع الاخير من المنافسات وكيطراو ليه عوارض خارج على الاراده ديالو كنعرفو جميع زديتي حال كبير ويعود له الفضل الكبير في الفوز في فوز الرجاء بالألقاب القاريه والعربيه اللي فاز فيها مؤخرا زديتي كذلك كنظن ان عامل سين ما لعبش معاه لان شفنا اللائحه المساعده ديال الكراكي فهي لائحه كتبني المستقبل معدل ديال العمر غادي يصغر في المنتخب، فحنا كنوجدو المنتخب اللي غادي يسيطر بحال كما دارت فرنسا، كما دارت اسبانيا، كما داروا المنتخبات الكبار اللي كيبنيو قاعده كبيره من اللاعبين شبان باش كيمشيو هذوك اللاعبين غاديين كيتطوروا غاديين كيتطوروا وكيحققوا الأرقام، فرنسا راك من 98 وهي اسبانيا من 2008 وهي شداها، وهلم جرا. المهم بن عبيد كنتمناو مع المنتخب الوطني، ونتمناو نشوفوه كذلك مع الوجوه اللي غادي تسافر مع المنتخب في المحافل المقبله والتوفيق للجميع. ثاني اسم اللي تم المناداه عليه هو اللاعب شادي رياض، شادي رياض هاد اللاعب هذا ابوين مغربيين يقيمان بإسبانيا. كان حديث العامة في إسبانيا علاش؟ لأن عندما كزافيت صابوا ليه جميع المدافعين، صاب ليه أراوخو، صاب ليه جميع المدافعين، فهو ما شادي رياض دخلوا مقابلة كبيرة في الليغا وقدم ما عليه هذا اللاعب هذا من مواليد 2003 يعني عنده 20 سنه كيمتاز بالقوه البدنيه بالتدخلات ديالو عقلانيه وكذلك وكيمتاز بالضربات الراسيه كشجر الاهداف عاد البروفيل ديال اللاعبين المدافعين اللي كيبغي وليد الركراكي بحال كان عندو اشرف داري في الوداد بحال غانم سايس في المنتخب يعني اللاعب اللي كيكون متحرر كيلعب بواحد القتاليه كبيره عنده بنيه جسديه تبارك الله في المستوى وكيتمكن انه يسجل اداء وعندو تسديد من بعيد اللاعب فهو كان الموسم الماضي كان معار لفريق ساباديل دار موسم ممتاز ورجع هذا الموسم هذا الشبان برشلونه وتتم المناداه عليه مره مره للمنتخب الكبار الاسم الثاني في الدفاع والثالث في اللائحه اللي تعتبر جديد اللائحه هو اللاعب الكبير عقبار هذا الكبير عقبار ماشي غريب على المغاربه لانه خريج ديال اكاديميه محمد السادس عرفنا التوجه ديال ديال الجامعه الملكيه المغربيه لاعطاء الاشعاع لهذه الاكاديميه هذي وكذلك اعطاء الفرصه اللاعبين اللي تكونوا في هذه الاكاديميه واللي بلاوا البلاء الحسن كأس العالم شفنا تاغناوتي شفنا نايف اقريد شفنا النصيري شفنا اوناحي اللي عطاو صوره جميله وصوره مشرفه على الاكاديميه هذي وعلى الدور اللي تقدر تلعبو مستقبلا انها تفرق لنا لاعبين اللي يحملوا القميص الوطني. أكبر فهو انتقل سنة 2016 من أكاديمية محمد السادس بعدما قضى فيها أربع مواسم هو ابن مدينة سطات على ما أظن قضى فيها أربعة مواسم وانتقل لمالقا كانت هناك واحد الاتفاقية ديال الشراكة بين أكاديمية محمد السادس ومالقا كانوا كينتقلوا اللاعبين المتميزين من الأكاديمية مباشرة ويداروا لهم عقود احترافية في مالقا كان مشى هو وكان مشا اللاعب هشام بوسوفين اللي كيلعب الآن اللي رجع الآن كيلعب في الويداد ومن مالقا كان ما لعب مقابله واحده وتمت الاعاره ديالو لفريق الميريا ومن ثم مشى لفريق ديبورتيفو الافيس اللي كيتعتبر الان المدافع ديالو الرسمي وكيدي اداء ممتاز في المقابلات اللي كيجريها السن ديالو هو 23 سنه يعني في العمر ديال لا يبقى اشرف داري ولكن مازال المستقبل قدام الاسم الرابع في اللائحه و كذلك في الدفاع هو الظاهر الايسر ايوب العمراوي شفنا في كثار من الاخيره بعد الاصابه ديال المزراوي ولا عندنا عطيه الله هو الوحيد اللي كيلعب في المركز ديال الظهير الايسر الان كما كنعرفوا وليد الكراكي ما كيخلي حتى شي حاجه للصدفه وفي اطار انه يوسع القاعده ديال اللاعبين اللي يمكن يعتمد عليهم ويقوي صفوف ديال المنتخب الوطني تمت الدعوه ديال هذا اللاعب هذا العمراوي هو من مواليد 14 مايو 2004 يعني عنده 19 سنه كيلعب كي بفريق نيس، ماشي سهل باش تجي تلعب بفريق نيس، عرفنا نيس اللاعبين اللي خرجهم، والمستوى الكبير ديال لا فورماسيون ديال التكوين في هذا الفريق هذا. بول ديالو مترو 86، وعنده يسرى الساحرة، الأسبوع الماضي كان سجل هدف خرافي من قطفة من تقريبا من أمام الشرط ضرب قطفة سجل بها هدف في دوري المؤتمر الأوروبي، كتلعبها نيس مع فريق شريف الأوزبكي. الان عنده الموسم الثاني ديالو اللي كيلعب في نيس الموسم الماضي لعب 40 مقابله سجل 2 الاهداف وهذا الموسم هذا لعب فقط جوج مقابلات وسجل هدف واحد وفيتو لعب مع المنتخب المغربي ديال اقل من 20 سنه هذا هد اللاعب هذا كان منتظروا له يكون يكون خليفه ديال المدافين الكبار اللي دازوا في المنتخب المغربي الحضراوي الرموكي بدر القادوري نتمنوا له التوفيق كذلك ننتقل الآن لوسط الميدان اللي قلنا كيغيب عليه جبران وكيغيب عليه كذلك اللاعب سليم أملاح لدواء اللي تكلمنا عليها قبل قليل كان الاستدعاء ديال اللاعب ياسين كيشتا ياسين كيشتا ما كيعرفوش ما غربب هو لاعب تزاد في خمسة وعشرين فبراير ألفين وجوش يعني عنده واحد سنة وكيلعب في الوسط في الوسط في المكان اللي كيلعب فيه أملاح ويقدر يلعب كذلك في البلاكان ديال أمرابط. هذا لاعب الأن فهو كيلعب فريق لو هافر لو هافر كنعرفوه كذلك من المدارس الكروية العريقة في فرنسا في تكوين هو خدا التكوين ديالو في لو هافر و في لو تدرج في فئة السنية في موسم 2019 كان في الشوبان ديال لو لعب 17 مقابله سجل هدف وفي 2021 الان هو في فريق ديال الكبار ديال لو لعب مقابله واحده وسجل هدف والمستقبل امام هذا اللاعب هذا باش ياخذ المكانه ديالو في المنظومه ديال المنتخب الوطني مازال صغير 21 سنه كان ديجا هذا اللاعب هذا لعب مع المنتخب الوطني القلب من 17 سنه في الجزائر و كان لعب تلاتة مقابلات أكيد لعب تلاتة مقابلات أو على مستوى رفيع وليد الركركي كيتيق فالفورماسيو ديال# ديال# ديال فرنسا أو لوهاف راه كنعرفوها شنو خرجات كذلك يعني الان البلاصه في المنتخب ولات صعيبه وصعيبه بزاف هناك وجوه جديده كل مره كتولج المنتخب الان هاد اللاعبين كان كنعولوا أول عليهم كاين كذلك لاعب جديد اللي انضم للمنتخب وكان وليد الركراكي كان شافوا في التجمع الاخير قبل الرحيل الى اول كان أول تجمع اللي مع المنتخب، كان كذلك في نفس الوقت كان تجمع ديال المنتخب الأولمبي، وكان معهم اللاعب بوشواري، وكان معهم معاهم اللاعب القندوسي اللي كان نتسائلو الغياب ديالو على لائحة المنتخب، اللاعب يعني القندوسي في بلجيكا الآن كيدير موسم خرافي، مدافع من الطراز الرافع كنا كننتظروا أن تتم الدعوة ديالو، ولكن كنبقاو مع الاختيارات ديال الوالد الركراكي اللي كان ثيقوا فيها. الجديد كذلك ديال تشكيله كما قلنا اللاعب بنيامين بوشواري، بنيامين بوشواري كيلعب فريق سانتيتيان، سانتيتيان العريق، هو كذلك من مواليد 2001، يعني هذا اللاعب هذا عنده 22 سنة، لاعب كوايري رقيقي، داك الشيء اللي كيبغيوه المغاربة، يعني اللاعب اللي كيتمكن كي أنه يسيطر على الكرة ما تاخدهاش ليه تمريرات ممتازة وسرعة فائقة، يعني داك اللاعب اللي اه يقدر يحليك المقابلات اللي كتكون معقدة. هو خريج ديال المدرسه الهولنديه أه ماطوالش بزاف عندو فيه 1.65 بحال الشكل ديال اللاعب الياس شاعر وعمران اللوزا بدا المسيره ديالو فريق فورتونا سيتارد بولامبا مشابه ذلك رودا كيركاردا سنة بين 2020 و 2022 لعبهم خمسة سنة مقابلة وسجل ثلاثة الأهداف والآن هو في سان تيان لعب فقط هات المبارايتين والآن كذلك مع المنتخب ديال ينقل من 23 سنة لعبهم مقابلة واحدة في الهجوم احتفظنا بنفس اللاعبين اللي كانوا في الهجوم للأبو كاس العالم بما فيهم حمد الله بما فيهم الشتيرة بما فيهم يوسف نصيري حاكم زياش يعني ما بغيناش نبدلو بزاف في الهجوم يلا لاعب واحد اللي نضاف لهجوم ديال المنتخب المغربي اللي هو ابراهيم صلاح نتمنوا يكون ت هو, هو صلاح بحال صلاح المصري هذا اللاعب هذا فهو من مواليد 2001 يعني 22 سنه الجيسية ديالو مغربيه بلجيكيه مترو 85 تبارك الله الان كيلعب في نادي رين الفرنسي يشيدوا به المتابعين ديال الدوري الفرنسي وكيتوقعوا ليه انه يكون عنده مستقبل كبير في كره القدم الفرنسيه سبق ليه لعب في فريق جينت في بلجيكا في موسم 2020 لعب معهم جوج مباريات وسجل ثلاثه الاهداف وفي الموسم في الموسم الثاني ديالو مع جينت لعب ثلاثه مقابلات وما سجل حتى شي هدف الان هو لاعب ديال الرين وكيدخل مره مره في التشكيله الرسميه هادو سبعه ديال اللاعبين اللي دخلوا جداد اللي عوضوا لنا اللاعبين اللي ما كاينيش وكيطلعوا المستقبل مع المنتخب المغربي الأكيد ان التشكيله الرسميه اللي غتلعب لا مع البيرو ولا مع آه البرازيل الملامح ديالها واضحه غادي نحتفظوا على التوابيت اللي يلعبوا كاس العالم آه ممكن نعوضوا الغياب ديال سليم املاح باللاعبين اللي جاوا جداد او حتى باللاعب عمران لوزا اللي ما عطيناش فرصه في كاس العالم الاخيره رجع، أه، وليد الكراكي تكلم كذلك في الندوه الصحفيه ديالو على العلاقه ديالو مع الاخو... الاخوين ماي وفسر الامر، وغادي نستعملو الان التصريح ديال وليد الكراكي اللي تكلم فيه على اللاعبين ديال البطوله وعلاش بت... ما تمتش تكبير القاعده ديال اللاعبين البطوله اللي كيلعبوا في المنتخب المغربي وهناك ال... كيشرح لنا الاختيارات ديالو نبقاو مع وليد الكراكي. ثلاث أه، لاعبين فقط عطيه الله وجوج حريصين ديال المرمى. واش وليد ما مقتنعش بالمنتوج المحلي وشفنا جبران ما كاينش اللي كان في اللائحه ديال ديال لا كوب دي موند وحتى وليد ما بقيتش كنشوفو كيتبع المباريات ديال البطوله واش عندك كاين شي منتوج ما كيروقش وليد ركراكي باغي متابع يمكن ما كاتشوفنيش يمكن كنمشي بكاسكيته ولا كنمشي لي لوج تفرجت بزاف الماتش ديال البطوله كنعرفه بعد اه تفرجت تفرجت محمديه <تحكي> <تضحكي> في وجده ضد لي ما شفتونيش دابا صعيب ملي كنمشي لستاد خصني هي دي المشكل هاك الحمد لله لا لا ما عادش ندخلو في ديك الشيء قبل كان افون ولا بخي في بطوله ماشي بطوله سي بور سي ميور دي في الفتور هما لي جبران C'est un joueur qui est très important pour moi. Et donc, ça prouve que Makanjish l'Ataifa, en ce moment, pour moi, il est un peu moins bien. Euh, Yahya. Même si son dernier match à Pétro, il a fait un gros match, mais c'était peut-être un peu trop tard pour un, intégrer la liste avant. Mais si je les compte Kanara ou les compte Barré. Donc, c'est peut-être un message, Yahya. Il y a encore deux ou trois mois de compétition avant les matchs de juin. La liste, elle est pas fermée. Une sélection, comme on dit, c'est une sélection. après les autres joueurs del Botola. Aujourd'hui, malheureusement pour eux, c'est pas une question de niveau de talent, c'est une question que le Maroc c'est une grande équipe. C'est le, le seul problème li c'est que si tu es un ailier f'la Botola, c'est c'est Zarouri, c'est tu tu c'est خصكم <t> تفرحوا المهم لي maintenant مستوى ماركي 25 في البطوله ماركي ولا ماركي tous les تحيد واحد مي انا ما عنديش بطوله ولا ماشي بطوله كنفرج ولا شفت كان ديال 4 buts مي sur deux mois حيد ولا الحمد ولا شيدي راه اللي توا كي ماركي زيد ديروا لي الدق فحال اللي كنقول مي ولا عندك ان اون اللي انت كان عنده بلاصتو قولها لي باش كيما سمعنا في الندوه الصحافيه والتصريح ديال الواليد الركراكي فهو كيبان لك بان المدرب متبع البطوله الوطنيه وعرف جميع اللاعبين وكل واحد كيعطي القيمه ديالو كما قال تكلم على ايجامان لاعب ديال الجيش الملكي تكلم على جبران تكلم على انه كيحضر المقابلات وكيشوف اللاعبين وكيقلب على العصافير النادره اللي يمكن انه طعم المنتخب المغربي وهذا كيفرح المغاربه كاملين وكيقول بان المنتخب في أيدين امنه أنا ما علينا الا الدعم والتشجيع لهذا المنتخب والعماد ديال وليد القراقي اللي انه يمشي بينا المبتغى اللي نحقوا معاه اللقب ديال الكان اللي غايب علينا لمده طويله وطويله جدا أكثر من 40 سنه ما يمكنش المغرب امه كرويه شنا شنو درنا بكاس العالم شنا المشجعين ديالنا شنو الفرق ديالنا شنا الاساطير اللي دازوا في كره القدم المغربيه ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش, ما يمكنش اننا يلا عندنا كاس افريقيا واحد نتمناو مع الجيل هذا مع والد الدراكي ان نحقوه واللي عجبني في والد الدراكي انه في الندوه الصحفيه ما نساش الموضوع اللي شاغل القراوية الوطني حاليا ديان اللي هو موضوع ديال القجاع والهاشتاج والحمله الممنهجه اللي كيخوضوها البعض غنسمعوا وليد الركاي كي شنو قال وكنخليكم فادير الفيديو هذا وكنقول لكم شكرا على انتباه ديالكم نتمنى انني المعلومات نكون عطيت لكم المعلومات اللي خصوص اللاعبين الجدد نتمنىوا ان الفيديو ما يكونش ثقيل عليكم إذا عجبكم الفيديو كما العاده آه لي كومونتير محتاجين لي كومونتير بزاف اللايك في القناه ديال اليوتيوب سبسكرايب وتدعو الاصحاب ديالكم للبارطاج وجيم جيم جيم جم شكرا على حبكم وعلى تواصلكم الى اللقاء لي سي dernier temps par rapport au au euh, Zilqjaa. Premièrement, déjà, je voudrais le remercier parce que voilà, moi, ça fait pratiquement six mois que je suis en train de faire. Je suis en train au quotidien, la passion dans le cours maghribien. Et je suis en train de faire parce que je suis en euh, train de faire le président de la fédération, je suis en train de faire euh, le football marocain. Parce que